במעגל המסורתת מטה, הזווית המרכזית GOH בגודל של 3 חלקי 2 רדיאנים. מה האורך של הקשת GH? נגדיר כמה משתנים שיעזרו לנו בהם באופן מעט יותר קל. היכן היא הזווית המרכזית GOH? זאת הזווית הזאת שכאן. נכנה אותה תטא. תטא שבר בגודלה על הזווית GOH. שולי מותנו מאו אורכה של הקישת G H. הקישת G H גיזות שממש קנה. נחנהו ת S. נקدير כי S שווה לאורח של הקישת G H. לנו גם רדיוס של המרגל הזה 6, 6 סנטימטרים. אבל בנתוני נחנהו תו R. רדיוס שווה לא 6 סנטימטרים. הדבר הראשון עליו, עלינו לחשוב כאשר אנחנו נוסקים באורך קשת ורדיאנים, הוא הקשר בין גודל זווית ברדיאנים לבין אורך הקשת, ובמיוחד, איך גודל זווית ברדיאנים קשור לאורך הקשת השייכת לאותה זווית. במקרה הזה, האורך של הקשת הזאת כאן, קשת GH, השייכת לזווית תטא, השייכת לזווית המרכזית GOH, מה היא... מה, מה היא... מה ריחת יחסים? AGדרה שמידת רדי安 אומרת כי זעית, אני מדדת זה היחס חס between אורח הקשד, השיחת לוחה זעית, kan s, וה של המעגל. אם זה היה מעגל יחיד, זה שلي היה פשוט שווה ל אם זה לא מעגל יחידה, או אם אנחנו מניחים בכל מקרה, מעגל יחידה או לא, זה היחס בין אורך של הקשת, השייכת לאותה זווית והרדיוס. כעת, בינתן להגדרה הזאת, למה הוא רדיאן? אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים לשחק בזה לפי ראות עינינו. אנחנו יכולים להכפיל, ניתן לראות מה כתוב אילו הכפלתם שני אגפים ב קיבלתם R כפול תטא שווה לעס. עוד דרך נוספת לכתוב זאת היא S שווה ל-R כפול תטא. זה S שווה ל-R כפול תטא. אנחנו יכולים לפתור את המשוואה הזאת או את המשוואה הזאת, אבל עבור הבעיה הזאת, זאת תהיה מעט יותר מועילה בגלל שזה משתנה שהיינו ידוע, האורך של GH. אנחנו רוצים לדעת מהו זה. זה המשתנה ששואלים אותנו אודותיו. וזה במפורש פותר עבור הלא ידוע, לכן זה במהות תפתור זאת עבורנו. מה עוד אנחנו יודעים? אנחנו יודעים את הרדיוס, אנחנו יודעים כי הרדיוס הוא 6 סנטימטרים, נכפיל זה כפול הזווית ברדיאנים, כלומר, ב-3 חלקי 2 רדיאן, נשאר אם שווה ל-6 סנטימטרים כפול 3 חלקי 2, ולכן נשאר אם זה יהיה שווה ל-6 כפול 3 זה 18, לחלק ל-2 זה 9. זה יהיה שווה 9 סנטימטרים. Ve bazoci